مناشدة اخرى اخواني الى رئاسة ديوان الى مجلس الوزراء يا رئاسة مجلس الوزراء اطلنا عليكم اخواني هذه المناشدة الاخيرة اكو عندنا ناس يا سيادة رئيس الوزراء عندنا ناس بالمؤسسة الدينية ناس بالوقف السني اكو يعملون حسبة مؤذن وخادم وامام الحسبة يا سياده رئيس الوزراء الحسبة يعني يشتغل مجانا يعني بلاش ما كاتب إلى بلاش وانا يعمل مجانا صار له خمس سنين وقسم بهم صار لهم عشر سنين وقسم من 10 واكو قسم التقيت بهم حتى صار له 11 سنه مو لكوداً زملائنا بس الناس ترى تستحي يقول لك احنا جايين صح نشتغل لله خادم ومؤذن وما صار له 10 سنوات, سنوات وصار له 8 سنوات وصار له 11 سنه هم اسوة حاله حال الذين الان مبارك على دائرة الكهرباء مبارك عليكم اخواني الذين ي... الذين ثبتوا على الملاك مبارك عليكم اولادي وبناتي ان شاء الله مبارك عليكم والله يمهلكم ان شاء الله صبرتم ونلتم ان شاء الله ومبارك عليكم من قلب ورب والله يزيدكم ان شاء الله بس يا اخواني يا رئاسه الوزراء عندنا ناس في الوقف السني يعملون انا ما اعرف الوقف الشيعي اذا موجودين هم ناس يشتغلون حسبه نرجو ان تشملهم لانه الناس والله تستحي تستحي انه يقول لك احنا عمي اريد راتب صح يعملون لوجه الله تعالى نرجو الاخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار جماعه الحسبه يا يا مؤسساتنا يا جماعه الوقف السني ارفعوا كتب الوقف الجماعة الحسبة ارفعوها إلى ديوان الرئاسة عمّي وزيرة وزيرة المالية هاي الناس ترى تشتغل مجانا وتستحي السولي وتستحي تقول نرجو أن تأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار.